Den offentliga konsten utomhus är tillgänglig för alla. Ladda ner appen upp till konsten redan idag. Appen visar dig till bland annat Värnörsparken där vi är nu. Där konstnär Eva Forno har skapat flera djurskulpturer i brons.